ο μολυβδός μαλακοσέστη και ο σίδερος σκληροσέστη, σκληρότερος δε ο χάλυπτς. Οι τεχνίται ποιούσην εκ τού κασιτέρου τους κανθάρους, εκ τού καλκού χαλχέια εκ τού οριχάλκου τα λύχνια, εκ τού αργουρίου Unciaius, argiureius, εκ του χρουζιου χρουζεius, ducatus, το χουδρα πάντοτε νερόν καί ανά βιβροσκαιοι τα μέταλλα.